Τι κάνω εγώ, την αλήθεια να πω Ποια αλήθεια θα πεις Είναι να την ακυρώσω, θα την πληγώσω Καλό είναι αυτό, τι να κάνεις Αντιστοιχήσω, με ό,τι κι αν πορευτώ Είναι μάταιο Ναι, φασανίζεσαι Τέλο πάντων, σκέφτομουν που αύριο να πάμε σε Ναι και την ξαποστέψτες Τα τη λέει μόνο ασένα Τι, τι βιώξω να μην την πληγώσω Μόλις θα στο πω Κανείς δεν θέλει να την πληγώσει Μα καλύτερα αυτή παρά εγώ Δεν θα πετάξω τέτοια φίλη Δεν μπορώ Αλλά δεν ξέρω τι να πω Είναι πάτεο η Λίμπη και εγώ δεν θα είμαστε ποτέ πραγματικά κολλήτες Τότε από τι φαίνεται η Λίμπη χρειάζεται μια καινούργια κολλητή